У приміщенні дитячого садочку номер 23 «Чипуліно» відбулася відкрита першість закладу з шашок. Ці змагання проводяться традиційно наприкінці навчального року. В них беруть участь кращі вихованці шашисти закладом. Займається з цими малюками керівник шахово-шашкового клубу «Вертикаль» Анатолій Карчевський. Тож, ще з дитячого садочку він навчає малечу логічно мислити, прораховувати свої ходи наперед. Це для них підготовка до навчання більш складній грі у шахи. В групі «Хлопці старших груп» найкращий результат показав Владік Бедзай. Серед Дівчат старших груп перше місце здобула Софія Вікторжевська. Його Ряхін став найкращим серед вихованців середніх груп.